Sú výborní kolegovia, úspešní sú v práci, ktorú každý z nich rád robí. Vzájomne sa doplňajú, je to súlad vzácny, ako spojené nádoby. Nikto by nečakal za ich kamarádstvom bodku, majú podobné názory. Veria raz, keď pôjdu odtiaľ spolu do dôchodku, nový svet sa im otvorí. Keď dvojice sála láska inej cesty, net pretvorí tá energia okolitý svet. Má vtoráno v počítači hárok otvorený s novým dátovým súborom. Miesto čísiel vidí stále oči jednej ženy. Za ich pracovným priestorom oddeluje ju od neho len sklenená stena v susediacom oddelení. Úsmevom na nenápadný úsmev odpovedá, Zostal celý omámený, Keď dvojice sála láska inej cesty niet, Pretvorí tá energia okolitý svet. Zachvátila toho muža nečakanie láska, Odvtedy sní len o šťastí. Že čo bude ďalej, to je veľká tu otázka, Tá kráska s kolegom muž spí. Jej pohľady prezrádzajú, vítala by zmenu, šéf obetavosť ocení. Začala sa zapisovať na večernú smenu, pridal sa už to nezmení. Keď zdvojíce sála láska inej cesty nie, pretvorí tá energia okolitý svet. Sedávajú spolu roky za rovnakým stolom, nikto z nich neprehovorí. Jeden vie a druhý tuší, že si dajú s Bohom. Každý pre tú istú horí. Ďalšie ráno odovzdali výpovede v práci, rozišli sa bez pozdravu. Či ten príbeh práve skončil, či je stále krásny, nič už neodčiní z radu. Keď zdvojice sála láska inej cesty, net, pretvorí tá energia okolitý svet. Ten scénár sa opakuje, je priam literárny. Zažitá schéma nepustí. Keď niekoho pripravíš o ilúziu lásky, nikdy ti to neodpustí. Keď zdvojí sála láska inej cesty net, pretvorí tá energia okolitý svet,